Всім привіт! З вами Стрілецький клуб Практика та я Володя. Сьогодні поговоримо про непіустоматичну лаптоствольну рушницю Linea m 2 Безпосередньо будемо говорити про доопрацювання вікна заряджання. Чому саме про це? Справа в тому, що в мережі досить багато інформації про загальний тюнинг цієї рушниці. Є інформація про подовження магазину, зміни ручки затвору, доопрацювання запобіжника та інші нюанси спортивного тюненгу. А от інформації щодо доопрацювання вікна заряджання особисто я не бачив, тому і вирішив відзняти це відео. І так, по-перше, хочу сказати, для чого це необхідно. Справа в тому, що ось таким чином доопрацьоване вікно заряджання зробить о, ваше заряджання, вибачте за тавтологію. Більш зручним, швидким, ефективним і навіть безпечним. Справа в тому, що в недопрацьованому вікні лоток вашого весенну може защемити та ушкодити наш великий палець. І так, переходимо до самого процесу до Так, Що вам знадобиться? Вам знадобиться дремель такий чи який-небудь інший. У мене він китайського виробництва, в принципі, працює нормально. Також гнучкий вал спростить вашу роботу з дремелем і зробить її більш зручною. Оскільки випилювати щось тримаючи дремель за його корпус значно більш незручно, аніж за, за вот таку от рукояточку. Так, що нам знадобиться ще? Нам знадобиться щонайменше три насадки. По-перше, це отака фриза, якою ви зробите найбільш Грубу, найбільш основну роботу. Далі вам знадобиться ось така наждачка. Також необхідно войлочні насадки такі або будь-які інші. Та невелика кількість або пастигої, або іноземних аналогів. В мене це біла паста діалукс. Останнє, що необхідне для цієї роботи, це лищата, оскільки вам треба вільні руки. І, в принципі, все. Якщо ви збираєтесь цю роботу робити в домашніх умовах, також можете використовувати пилосос. Яким чином, ви побачите на відео. Не забудьте вдягти захисні окуляри. І так, починаємо. Затискаємо коробку вашої рушниці в лищатах. Не забудьте поставити ось такі прокладочки з міцного картону або навіть дерев'яні плашки. І після цього встановлюємо Фризу і починаємо поступовими рухами, не дуже швидко, не дуже глибоко, потрошку знімати метал ось цих частин. Зараз я вам покажу приблизно звідки і до яких пір випилювати вашу коробку. Зразу хочу вам сказати, що краще не допилити, чим перепиляти. Тому краще трошки спробуйте зробити, і потім, потім постріляйте з рушниці. Якщо все працює нормально, продовжуйте ваші доступи. І так, починаємо випилювати цей край і цей край. Я випилюю десь з кінця номеру, можна трошки далі, але мені здається, і цього досить. Запил має бути поступово поглиблюватись, поглиблюватись, поглиблюватись. В цій частині він майже торкається у цього ребра жорсткості. Деякі стриці більше випилюють, деякі менше. Це як вам більше подобається. О, що ще хочу сказати. Ну, це ще не до кінця зроблена робота, це правда, тому що я ще буду трошки допрацьовувати наждачкою і ще трошки шліфувати. Принциповий нюанс. <кій> Яку з сторін необхідно запилювати більше? Ліву чи праву? Ну, якщо так, то навпаки. Ну, зрозуміло. Або сторону, е яка з боку перехоплювача, або протилежно. Особисто я більше запилюю ось цю сторону. Деякі стрільці запилюють більше цю сторону. Тобто, більш гли глибокий запил робиться. Це справа сугубо індивідуальна і залежить від того, яким чином ви заряджаєте. Коли я заряджаюсь, то в мене палець сходи саме по цьому ребру і мені більш зручно заглиблення більше мати ось тут. Хтось робить більше ось тут. Це ви для себе визначаєтесь самостійно. Після того, як ви зняли певну частину металу з цієї, цієї сторони, переходьте до знімання металу. Цій частині, тобто безпосередньо у вході в магазин. Його необхідно випилювати або до бортика, який допомагає утримувати ваш подавач патронів. Бортик можна відчути, спробувавши на дотик цю внутрішню частину магазину, або навіть деякі стрільці випилюють трохи далі. Особисто я пилю до цього бортику. Його можна спробувати і відчуваєш, скільки тобі треба вибрати. Все, після того, як основна робота зроблена фризою, встановлюйте насадку, наждачну, наждачний папер і починаєте вже більш начисто робити ваш запил. Я ще раз наголошую, що краще зробіть трошки менше, якщо ви сумніваєтесь. Опробуйте вашу рушницю на стрільбіші і лише після цього продовжуйте роботу. Значить, після того, як ви вже більш начисто зробили наждачкою, встановлюєте войлочну насадку, берете пасту і починаєте потрошку вишліфовувати. Вишліфовуєте ну, до тих пір, доки вам почне подобатись ваша робота. В мене це, як я казав, Ще не фінальна стадія, я ще буду трошки допрацьовувати, але десь щось приблизно вже проглядається. Все, ось таким чином і робиться запил вікна заряджання рушниці BINELY M2. Це я вам все показував не на своїй ручниці. Справа в тому, що свої дві рушниці я запилював досить давно не мав достатнього досвіду, тому мені було не до відеозйомки. Я намагався зробити якнайкраще цю роботу. Це мені дав мій співклубний Олег Пахомов. І саме на прикладі його рушниці я вам і розповів, яким чином допрацьовувати вікно заряджання. А зараз ми спробуємо перевірити, що я напиляв і як вона стріляє. Заряджання доопрацьовано таким чином вікна, справа досить легка та зручна. З вами був Стрілецький клуб «Практика» і я Павло Партянко. До нових зустрічей, підписуйтесь на наш канал.